Ak si myslíte, že sa mŕtvi môžu vrátiť, aby nás strašili, tak nie ste sami. Ukazujú sa vo filmoch, v knihách, ale aj v hudobných klipoch. Zobrazujú sa od nepamätí, výrité do stien, či v starých záznamoch, a to v každej kultúre. Veľa ľudí v nich verí, ale existuje skutočne nejaký dôkaz, že duchovia existujú? Joe Nichol Vyšetrovateľ paranormálnych javov, ktorý sa venuje tejto téme zhruba 50 rokov, nehľada jasný dôkaz o ich existencii, ale skôr racionálne vysvetlenie. Podľa neho veda nepriznala ani jeden fakt, že duchovia existujú. Skupinky ľudí, čo hľadajú duchov, ukazujú spôsoby, ako ich určite nájsť a zachytiť. Či už na videu, alebo fotografiu. Spadnutá kniha z poličky? Duch. Orby na fotkách? Duch. Zahádne kroky v podkrovi? No predsa duch? Patrick Svajzi, ktorý ťa nechá zmiznúť démonmi? Určite 100% duch. Volci <tripti> duchov často používajú zariadenia, ako sú napríklad IMF metre, ktoré podľa elektromagnetické frekvencie dokážu zaznamenať, že duch by sa mal určite nachádzať vo vašej blízkosti. Ale to nie je vedecký dôkaz o existencii duchov. Tu je jedno logické vysvetlenie. Napríklad taký infrazvuk. Je to zvuk s frekvenciou nižšou, ako je ľudské ucho schopné vnímať, teda pod 16 či 20 Hz. Takúto frekvenciu má napríklad nepriaznivé počasie, ale aj veľeriby, či frekvenčné vibrácie elektroniky. Veci tvrdia že dlhodobé vystavovanie pri takejto frekvencii je do také miery škodlivé, že človek môže mať depresie, ale aj sluchové či zrakové halucinácie. No dobre, ale OUJA board je reálna, však! Nie, nie je. Doska OUJA je v skutočnosti výsledkom psychologického fenómu, zvaného ideomotorefekta. To je, keď podmanenie mysle nevedomky ovplyvňuje naše reflexy. Podľa jedného prieskumu až 45% Američanov tvrdí, že duchovia existujú v opustených starých domoch. A 28% tvrdí, že určite videli ducha. Lenže práve strašenie je vytvorené zväčša oxidom uhlnatým, ktorý sa vyskytuje v starých stenách a drevených trámoch. Tento plyn môže vyvolať pocit zmetenia, halucinácií, alebo veľkej koncentrácii aj smrť. Tak ak ste videli ducha vo vašom dome, možno by ste len mohli vymeniť starú strechu, alebo zrekonštruovať pivnicu. Ja vám ďakujem za zľadnutie tohto videa, a ak sa vám moja, moja videotvorba páči, tak určite dajte odber, a zdieľajte, lajkujte. Yeah. Uh...